Iga üks meist teab, et pimedal ajal tuleks kasutada helkurit. Aga miks? Helkur lihtsalt peegeldab valgust. Nii et miks me võiks ühe peegeldava helkur asemel kasutadagi peeglit? Nagu Prooviks järgi. Vaatame, kuidas töötab peegel helkur asemel. Sõde pärast me siin täna olemegi, et katsetada. Ja noh, võibolla enda peal kohe ei katsetaks, nii et võtaks api, tõde, petsi! Ja sõbramed panevad mul petsi kuhugi tunnutuse kohta, ja ma vaatan, kas ma näen petsi, kui seal on peegel küljes, kui ma auto sõidan. No, nii. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi! Assa! Pets, rip! õi öi No nägid, mis sai? õigemini ei saanki midagi, see peegel on küll mitte midagi teinud. Aga miks on niimoodi, et peegel ikkagi pole päris sama asja, mis helkur? Seda peame küsima, Küll mitte petsilt. Vaatame lähemalt joonist. Joonistame siia auto ja siia inimese. Ütleme, et tal on ka peegel, ripub siin, käib üles alla, hüplivigat pidi. Kus meil see valgus tuleb ja mis on valgus hallikaks? Auto esituled, eks ole. Nüüd, oletame, et see kiir siin jõuab peeglini ja peegel on parese kus jükse nurga all. Mis siis edasi saab? Mis juhtub valgusega, kui ta peegeldub? Selleks me peame teadma, kuidas valgus peegeldub. Kas ta tuleb näiteks niimoodi tagasi auto tuledesse? Või tuleb hoopis niimoodi? Või niimoodi? Mis sina arvad? Mis moodi valgus peegeldub? Õige oleks siis nii, eks? Aga miks? Valguse peegeldamisel on oluline see nurk, mille valgus peeglile langeb. See saab võibolla natuke selgemaks, kui me vaatame seda lähemalt. Meil on peegelpind ja meil on langev valguskiir. Ja nüüd võime tõmmata siia sellise mõttelise ristsirge. Ja nüüd see nurk siin langeva kiire ja ristsirge vahel, see on langemisnurk. Ja kuna valgus peegelub sama nurga all tagasi, siis peegeldumisnurk on täpselt sama. Ühesõnaga, see valguskiir läheb kohe sealt pshu, kuskile teepeenudasse. Mis sa arvad? kas autojuht näeb seda valgust? Ei näe. võib -olla selles kohas siin tee ääres võidib mingi siilringi ja tema näeb seda valgust. Aga mul on vähe kasu sellest, et see siil mind näeb. Mul pigem oleks vaja, et autojuht mind näeks. Mis oleks, kui see peegel oleks paremise kui teistpidi viltu? No, siis peegelduks valgus taeva poole. Võibolla meil on seal üleval lennuk või mõni kajakas või ufo, Kes iganas. Ja kui näeksid, et meil siin maalt tuleb valgus, see mind ka väga ei aitaks. Aga mis oleks siis, kui valgus tuleks nii otse, ehk täpselt peegliga, Siis läheks valgus otsa tagasi. Nii et mis see nurke peegeldumise ja peegeldamise juur oleksid? Null Eks? Ja nüüd me joomegi selle juurde, miks helkkur on niivõrd palju parem mõte kui lihtsalt üks peegel. Kui sa vaatad, siis helkuris on väga-väga palju väikseid rakukesi ja iga rakuke koosneb kahest peeglist, mis on oma vahel 90 gradis nurgaal, ehk täis nurgaal. Ja vaatame lähemalt siia helkuri sisse, mis siis saab, kui üks valgus siia helkuri peale paistab. Tuleb siia 45 kraadise nurgaal, nüüd ta peegeldub ka 45 gradis nurgaal ning lange kui teise peegli peale 45 gradis nurgaal, need kokkuvõtteks. Mis nurga sellest peeglist peegeldub? 45 on nurga alt. Ehk siis täpselt samas suunas tagasi. Nii et valgus tegi see 80-graadise pöörde. Ehk siis suures piilis me näeme helkuriga seda, et ükskõik, kus helkur on, üksik, mis nurga on alati peegelduselt valgus tagasi auto suunas. Aga seda me võikski järgi proovida. Mis siis juhtuks, kui me kasutaksime oma vana head helkurit? Võib olla pimedal maanter mitte enda peal. Paneme petsile. Ja vaatame, kas ma nüüd autoga märkan. Seda petsi, kellel on ka helkkur küljes. vaatame, kus pets on. Helkkur võiks midagi näidata. Assa juba on näha tegelikult. Väike valge punn seal. Tere, põts! good? No nii. Nagu meie katsa näites, siis helkur on ilmseegelt parem jalakäijale kui ju peegel. Aga tuleme korra meie joonisvõrde tagasi. Auto esituledest tuleb ju valgus ja läheb inimese pihta. Kõige esimese videos Oli mil juttu sellest, et ma näen asju nii, et valgus langeb millegi pinnale, peegeldub sealt minu silma, siis ma näen seda asja. Aga miks see siin ei toimi? Miks autojuht praegu nukku ei näe? Kui me vaatame kaamera pardekaameralindistust, siis nukk sulab sinna pimedusse ära. Mis asja? Miks? No, siin tuleb teada seda, et valgus alati ei peegeldugi mõnikord aga neeldub, siis levib, levib, levib, objektiini ja siis lihtsalt neeldub. Muutub soojuseks ja mitte midagi ei peegeldu. Ja ongi kõik. Mis sa arvad? Mis värvinase meile paistab, kui valgus neeldub? Mustana. Must värv tegelikult tähendabki seda, et materjal neelab kogu valguse, mis teile sisse tuleb. Aga seda me võikski proovida, kui hästi peegeldab valge riietus valgust. Ja no, Kuna mul endale valget riietust ei ole, siis saame võtta pitsi ja no ta valge särk seljas. Ja kui sa vaatad, siis see valge särk on palju suurema pinnaga kui üks väike helkur. Nii et ta võiks ju vabalt paremini peegeldada valgust kui selline väikene helkurikene. Aga proovime järgi. Paneme pitsi kuhugi suuresse kohta seisma ja vaatame, kas ma märkan teda autost või märka. Teeme viimase katse. midagi paneb. Tegelikult see valge särk peegeldab päris hästi. Võt. Ops. Tegelikult väga ilusesti on näha. Põhimõtteliselt töötas valge särk ka. Mitte küll nii hästi kui helkur, sest helkurid ma nägin võib-olla 100 meetrit veel enne, kui ma nägin seda valget särki. Aga et aru saada, kuidas toimub valge särgi pealt peegeldumine, on meil vaja mõista, mis asi on Teist, et See särk ei ole peegel, nii nagu tegelikult asju asjus maailmas pole peeglid. Näiteks meie nahk või see asfalt, mille peal me sõidan, või see auto öö, rooliratas, nad on kõik mattpinnad. Aga mida see matt üldse tähendab? Tegelikult me juba teame, mida tähendab peegelpind, kui on väga pind, Kui see valgus peegeldub tuleb pinnalt aga kuidas võiks valgus peegelduda matt pinnad ehk kardatud pinnalt? Kas nii? nii? või hoopis nii. Vaatame unised lähemalt. Mattil pinnal valgus hajub. Kui me vaatame näiteks peegelpinda ja zoomime kõvasti sisse, siis see pind on täitses sile ja kui me laseme sinna ühe valgusvihu, siis kõik kiired peegelduvad täpselt sama nurga all edasi. Aga nüüd mattil pinnal on meil väiksid konarused, kui me sisse suumime. Ja sealt peegelduvad valguskiirad hoopis eri suundadesse. Ja see pärast ütlemegi, et valgus hajub. Ja autotuledest paisis valgus riietele ja sealt peegelus see hajuselt ja seda autojuht nägi nägipetsi, aga palju kehvemini kui helkurit. Võtame kokku, mis me sellest videost teada saime. Esiteks, siledale peegeli pinnale langemisel valgus peegeldub. Ja seal juures on valguskiira langemisnurk ja peegeldamisnurk võrdsed. Teiseks, karedale ehk matpinale langemisel valgus hajub. Kolmandaks, mõnedel pindadel valgus neelub täielikult, miks sellised pinnad paistavad meile musta värvi. Ja neljandaks, helkuris sees on põhimõtteliselt kaks täisurgal olevat peeglit ja kui valgus langeb helkurile, siis peegelub see seal täielikult täpselt sama suunas tagasi. Nii et kui on pime aeg, siis kindlasti kanna helkurit. Aga lisaks sellele on meie headel sõprudel praktikalist, praktilised ülesanded, kus saad ise järgi proovida, kuidas valgust kiirdane kujutada ja kuidas varjud tekivad. Nii et pane ka käed külge! Järgmises videos jätkame valguse peegeldumise teemaga. Seniks aga aitäh vaatamast ja ole mõnus. Ja kindlasti anna kommentaarides teada, kuidas see video sulle meeldis, mis küsimused tekitas ja muidugi Telli Video kanalit ning jälgi meie tegemisiga Facebookis ja Instagramis.